No podem parlar d'Erasmus si realment no coneixem tots els programes que ofereix la UAP. Així que res, avui sabrem els més importants. Som-hi allà! Ei, Àlex, m'han dit que tu ets el que portes això d'Erasmus d'aquí a la UAB. És cert o no? Sí, jo mateix, encantat. Mira, jo he entrat aquest any, em pots veure amb la carpeta a tope aquí i m'agradaria l'any vinent marxar, desconnectar, viure a Nou Món, però la veritat que no sé on anar. Em podries explicar una miqueta com va o què? Perquè estic poc informat i m'agradaria saber més. Clar que sí, home, menys faltaria. Hi ha cinc programes de mobilitat amb el que pots anar fent activitats a altres universitats i aprofitar-les per la teva carrera. Caram, jo com que tot ho coneixia com anar d'Erasmus, no sabia que n'hi havien tants. Molt bé, tu. Doncs mira, tenim Erasmus+, Change Program, Drag, Sequel i VIP amb alta, per no dir bé, les pràctiques de fora i la Summer School que tenim aquí. Potser ara et sonaran una mica raros tots aquests noms, però tranquil, que aquí, al final del vídeo et quedarà ben clars. Si no, qualsevol dubte, amb tota la confiança em dius. Perfecte, quina originalitat, no? Que tenia aquest que es ve inventar tots aquests noms. Explica, explica! Comencem amb l'Erasmus Plus, el que molta gent coneix com anar d Erasmus. En formen part els 27 estats membres de la Unió Europea i també Liechtenstein, Islàndia, Noruega, República de Macedònia del Nord, Sèrbia i Turquia. L'estudiant disposa d'un màxim de 12 mesos d'estada per cada cicle d'estudis. Què vol dir això? Que pots estar fins a 12 mesos tant en el grau com en el doctorat com en el màster. Què bé, no? Ara mateix m'apunto, tu! Ai, em sembla una no nou. Eh? Per aquest programa t'hauràs d'esperar fins a segon de carrera, que és quan tindràs el mínim de crèdits necessaris per poder demanar-lo, que en són 60. A l'octubre podràs fer la sol·licitud per marxar al curs següent. I el mateix passa amb el següent programa, l'Exchange Program. En aquest ens diferenciem de moltes universitats, ja que no totes tenen la possibilitat de realitzar un intercanvi a una universitat estrangera de tot el món que no formi part de la Unió Europea. Així que res... Aprofita o no, per lo menys. Fuà, quina pinta que fa tu. Llavors, si n’és per a Europa amb l'Erasmus Plus, llavors també podria fer l'Exchange Program? Clar que sí, home, pot fer-lo un qualsevol dels altres dos cursos, inclús també en un mateix curs, combinar els dos programes anant un semestre amb un i un semestre amb l'altre. Si és que en l'Exchange Program no hi ha ni el límit de 12 mesos, imagina, com si te'n vols anar dos anys. I, I alguna cosa més a prop per si no em hagis marxat en lluny? Sí, home, si sí, després tenim el CQE, que la possibilitat de realitzar un estada d'intercanvi en qualsevol de les universitats espanyoles que estàs podent veure aquí en el mapa. La convocatòria acostuma a ser el febrer i pots anar un semestre o tot l'any, igual que els programes anteriors. Però és que això no és tot, tenim el programa DRAC de la xarxa Vives, també ja em diràs on tenim aquest programa. Bé, el tenim a Catalunya, Sàcer, el tenim a les Ies Balears, al País Valencià, a Catalunya del Nord, Andorra... Són estades curtes, amb seminaris, cursets o altres activitats que les pots fer o a l'estiu inscrivint-te al maig o a l'hivern on tens tot l'any per presentar-te. A sota teniu els enllaços per si estic anant molt ràpid, eh? Tranquils. Vale, vale, vale. Ja només us falta una de curta durada, però a l'estranger I ja ho t'hi veieu tot tu. Doncs tens el programa Erasmus VIP obert tot el curs també, per si de cop i volta t'entres d'un dia per l'altre d'anar a l'estranger per només una setmaneta, doncs mira que ho sapis que també ha aquesta opció. I si no tinc tant temps, posem pel cas, de marxar ja, hi ha alguna cosa més a prop aquí? La Summer School! Unes estades aquí, a la uni, a l'estiu, amb gent de tot el món! Aquí a la uni, tio, no t'has d'ho demoure! Aquí mateix! De nhi do Jo no entenc com hi ha gent que no m'aprofita tu! A ah, que mola, eh? I no podem acabar aquesta explicació sense parlar de les pràctiques internacionals. Tenim les meus plus pràctiques per a Europa amb un mínim de dos mesos i l'UVXX program pràctiques amb un mínim d'un mes. Si es que què més vols, tio, què més vols? Tens totes les opcions possibles. Jo crec que una t'ha d'encaixar, segur, eh? Molt bé, tu, molt bé. Espectacular. Però no te'n vagis d'aquí, no, no, no. no. Tot això, qui ho pagarà? Invites tu? Aquí t'he pillat, eh? Hi ha moltes ajudes, però d'això ja en parlarem. Ens veiem al següent capítol, que no donaré pistes, sobre què anirà. Vinga, adeu, àvers.